Люди балакали посилу ну, ще з перших місяців, а оце от приїхала Стараза Любова Василь, попросила про допомогу. Олександр разом із односельцем Сергієм допомагали як згумувати тіла. Тут просто на городі приватного подвір'я розкопали рештки шістьох чоловіків. Загиблі працювали охоронцями на полях, жили у правдиному, орендували будинок. Знайомий з ними був Сергій. Приїхали шкакруски, ви знали, що один із них хатошник. І з ними жила наша місцева дівчинка ну, з цього села, з хлопцем слабцем там. І приїхали до цього відвичника, вони були тут жили в цьому будинку, і постріляли їх. Будинок, в якому мешкали убиті, підірвали. Поховати тіла російські військові не дозволяли протягом місяця. «Мені сказали закопати тільки тут, нікуди, ні на кладбище. Вона говорила, що є вже на кладбище могила вирита. Як людей поховати. Ні, тільки тут і все, нікуди, що вони ж тут стояли, тут за каналом, а Їх тут було куча. За два тижні після деокупації села тіла ексгумували. Ми цих ребят знали, нормальних. Викопали, але це зрелище жутке. Найшли п'ять з половиною. Четверо, одні кости, а одного, який був в одежде. Одного ну, только боли, осталось немного ткани, вот, кстати, чуть-чуть немного вот, вот, с тела, ну, вот, У троих только был череп найден. И в черепе было видно, что там, ну, отверстие. Куда его? Лучше стрелять это... А, и в троих людей нашли кости. На костях были веревки. То есть эксперт сказал, что были руки связаны. Сьоме тіло – дівчина 2006 року народження. Її забрав та поховав відчим. Її батько, ну очим, пішов туди, ну, взяв цю дівчину, виніс на руках. Ну, я це не бачив, ну, це кажуть люди. Тобто, ну, а як пішли той день чи через день до хлопців туди, ну, хлопця теж забрати, там братську могилу поховати тут на кладбищі. Ну, їх встрітили, сказали ще раз, вас теж там рядом положить везі тих хлопців. Ексгумовані тіла доставили на експертизу. Триває досудове розслідування. Здійснюється процесуальна керівництво в кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичайної війни з боку російських окупаційних військ, що призвело до загибелі людей, у деяких попередньо було зв'язані руки, а також були кульові отвори в області черепу». не було окуповане з початку березня, до 10 листопада. Дорогою до села – залишки позицій російських військових, згорівша техніка, підірваний міст. Свої злочини окупанти намагались видати як дії Збройних сил України. «Хотіли це все зробити. Якби імітацію того, що це українці вистрілили з снаряд... ну з артилерії по будинку, і так їх всіх там і вбило. Хоча насправді вони їх, ну, вже видно, що були зв'язані руки, видно контрольні постріли в голову на черепах. Тому рашисти ведуть себе як рашисти. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина.